Alangkah indahnya hidup ini Andai dapat ku tatap wajahmu Kan pasti mengalir air mataku Kerana pancaran ketenanganmu Alangkah indahnya hidup ini Andai dapat ku kucuk tanganmu Moga mengalir keberkatan dalam diriku Untuk mengikut jejak langkahmu Ya Rasulullah Allah, tak pernah ku tatap wajahmu Ya Rasulullah, Ya Habib Allah Kami rindu padamu Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Alankah indahnya Hidup ini Andai dapat Udahkah Dirimu Tiada kata Yang dapat Aku ucapkan Hanya Tuhan Saja yang tahu Ya Rasulullah Ya Habib Allah tak pernah ku tetap wajahmu Ya Rasulullah ya Habib Allah kami rindu padamu Ku tahu cintamu kepada umat Umat-Ku mati umat-Ku. tahu bimbang kau tentang kami. Syafa'atkan kami. Ya Rasulullah ya Habibullah, terimalah kami. Sebagai umatmu Ya Rasulullah Ya Habibullah Kurniakallah syafaatmu Ya Rasulullah Ya Habibullah Terimalah kami Sebagai umatmu Ya Rasulullah Ya Habiballah, Allah Kurniakanlah Syafaat ah.